Szeretettel, szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceán részvevőket is én Bartáni Tusek Ibolya vagyok, PPH igazgató, Bartá Tusek János vagyok, PPH igazgató tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára sőt nálunk mindenki tegezi egymást, kortól nemtől függetlenül a mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogság specialista a szervezetünk alapító és vezetője fogja tartani. Ő az egyik legelismertebb mesterkócs, személyiséges képességfejlesztő szakember. A PPA, a Hunor Zrt. tovább továbbá a Nyílt Akadémia, a Tanoda 2000 Kft. alapítója és vezetője. 1984 óta Budapesten él családjával. Feleségével kegyensúlyozott boldog családi élete van. Két fiúgyermeket neveltek fel. 2016 óta ismerem őket személyesen és látom, hogy jó példát mutatnak ezen a területen is Szedlacsik Miklós nem egy olyan tanító, aki úgy akar az embereken segíteni hogy az élete közben romokban hever csak olyan dolgokat tanít, amit használ is Szedlacsik Miklós sikereinek titka nem a szerencse, hanem a hit és a meggyőződés az emberek felé teljesített szolgálat az egyik alapeszméje az életének ő egy olyan ember, aki még képes feltétel nélkül hinni az emberek jóságában és fejlődési képességében. Gyakran fordulnak hozzá tanácsért, mivel a kisugárdásában benne van, hogy érzékenyen érintik a legkülönfélebb emberi problémák, amikre igyekszik mindig megfelelő megoldást találni. Az évek során meggyőződtem, hogy szedlacsik Miklós követendő példa egy példakép számomra. 1987 óta van tapasztalata az emberekkel való bánásmód területén. 91-től szerzett tapasztalatot a csapatban együttműködés területén és azóta van saját szervezésű csapata is 93-tól rendelkezik tapasztalattal a cégvezetés, az ember és az élet működése, a személyiségfejlődés, a probléma problémamegoldás, az emberek vezetése és oktatása területén Több pénzintézet vezetője volt Az egyik pénzügyi terület piacvezető pénzintézetének is vezetője volt, sőt az ő vezetése alatt lett az, az egyik legnagyobb Céljai között szerepel, hogy a Nyílt Akadémia legyen a világon a legnagyobb tudás átadó szervezet, továbbá az, hogy akikhez eljut a eljutnak a tanításai, szeretetben, egészségesen és boldogan éljék az életüket. Vezetésével már több százezer ember vett igénybe valamilyen éve életjobbító lehetőséget. Személyesen eddig sok tízezer ember kérdésében és vezetésében vett részt. Rengeteg tapasztalatot szerzett az emberekkel való bánásmódban.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 Szedlacsik Miklós vezetőnk a Teremtője, a Jóistenet több különleges képességgel is megáldotta az ember és az élet működésével kapcsolatban hal vagy olvas valamit ahhoz kap részletes információt és tudást a Teremtőjétől Jóistenétől képes személyek esetében is lelkileg visszamenni a múltban és előre menni a jövőbe nem igazán jellemző hogy egy ennyire nagy tudással képességekkel és tapasztalattal rendelkező üzletember az egyének és a társadalom szellemi felemelkedésére tegye az életét tudásával, emberek fejlesztésével, tapasztalataival, előadásaival továbbá egyéb munkáival segíti az embereket hogy sikeres és boldog személyekké váljanak akik megtanulnak szeretetben élni és használni mindazt ami bennük rejlik, ezáltal megvalósíthassák vágyaikat és szenvedéllyel követhesség céljaikat nem volt a múltban sem ő sem hozzátartozói kisztag vagy pártag illetve vezető beosztású nem örökölt se vagyont se rangot, nem vett részt privatiációban sem a saját eredményeinknek köszönhet mindent, 90-es évektől nyitott a spiritualitás felé jelenleg Magyarország egyik legnagyobb független spirituális vezetőjének szervezetének vezetője, korábban az anyagi területen ért el sikereket, nincs még egy olyan ember Magyarországon akinek vezetésével négy különböző területen lett egy szervezet piacvezető, küldetése az aranykor létrehozása, az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért hogy bekerülhessenek az aranykorba szeretném megkérni vezetőnket Szedlacsik Miklós Mesterkóst, hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzést nekünk nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit ne nézzük meg akkor mivel is foglalkozunk mit csinálunk Az embereknek eljutatjuk azt a tudást, gyakorlási lehetőségeket, ami nagyon fontos, képességeket, amelyek által olyan élet és emberismerethez juttak, hogy képessé válnak az élethelyzeteik helyes kezelésére, a problémáik megoldására, illetve megelőzésére a célok elérésére, tovább az emberek és az élet jobbítására, a lelki fejlődésre, így az emberek képesség válnak szeretetben, békében és boldogságban együtt működve élni azért hogy a Földön 2035-re aranykor lehessen, de az úgy megkérdezném hogy vajon az emberisége felé halad? szerintetek? nem? hát akkor gondoljátok végig hogy mifelé haladt vagy inkább úgy mondanám hogy mifelé haladt eddig Már ha jobban megnézzük akkor én azt mondanám hogy a bolygón, lehet hogy kicsit durva leszek hát én gyerekkoromtól azt látom hogy a az emberek többsége az, az elhűlés szintjén van tehát ami azt jelenti hogy fokozatosan a társadalom az elhűl tehát én visszaemlékszem gyerekkoromra 6 éves koromtól rendszer sem voltam le Szabolcsban, ugye előtte is csak azokra nem emlékszem hiszen édesanyám Szabolcsból származik, illetve az a része a szatmár és és én azt láttam hogy akkor sokkal de sokkal értelmesebbek voltak az emberek, lehet hogy azért mert hogy én gyerek voltam és akkor nagyon értelmesnek tűntek egyének de én mintha azt látnám hogy a gyerekeknek valahogy mostani felnőttek nem tűnnek olyan értelmesnek mint nekünk annak idején a felnőttek legalábbis nekem és mindenki úgy érte az életét hogy, hogy gyakorlatilag nem volt függőségi viszonyban, itt Pesten igen mert ugye itt rengeteg alkalmazott volt, de ott lent Szabolcsban nem tehát ott vagy szatmár mindegy tehát lényeg az hogy ott, ott az embereknek volt saját kis gazdaságuk, állataik, pásztáik saját kis földjük, hatalmas kertjük, stb. stb. és, és gazdálkodtak, jó dolgoztak a TSZ-ben is de igazából azt láttam hogy ők félik meddig önállóak majd azt láttam a szüleimtől 72-től hogy ők is önállósodtak majd akkor én elhatároztam hogy én nem akarok alkalmazott lenni, én vállalkozó akarok lenni hát ezt mikor határoztam el? kb. 14 éves koromban, 15 éves koromban mivel évvesztes vagyok 15 éves koromban ugye választottam szakmát gyakorlatilag, akkor kezdtem el ugye a szakmámat tanulnak idején tanulni és abból a célból hogy majd én vállalkozó leszek hát az nem jött össze mert már akkor milliókba került volna abban a szakmában vállalkozó lenni de azért mégis összejött hogy 87-től vállalkozó lettem tehát 7 év alkalmazotti lét után sikerült vállalkozónak le, nyilván még kezdett, de csak másodállású vállalkozó majd később cégtulajdonos, majd sok cégnek a tulajdonosa is voltam már egyszerre is több cégnek a tulajdonosa és akkor így jobban megnézzük igazából én azt láttam hogy gyerekkoromban hogy az egy elhatározás kérdése volt hogy a szüleim vállalkozók lettek-e vagy sem tehát ami azt jelenti, hogy ők határozták el. És utána azt láttam, hogy minden tekintetben jobb életet folytattak vállalkozóként, mert hála Istennek egy olyan vállalkozásba kezdtek, ahol mind a ketten bekerültek a vállalkozásba. Tehát az azt jelenti, hogy anyu is apu is a vállalkozás tagja volt. Tehát ezáltal onnantól kezdve állandóan múlt közös téma most kérdezzem én ha ti teljesen külön foglalkozást üsztök a pároddal mi a közös téma? mi? hát van még egy közös téma ugye az ember mondjuk építkezik akkor lehet közös téma vagy lehet közös téma mondjuk ha gyereket nevel de hát ugye a gyerek kapcsolatban mi a közös téma? vagy a gond vagy az öröm, nem? ha éppen nincs öröm akkor mi a közös téma? ha éppen nincs gond akkor mi a közös téma? a gyerekkel kapcsolatosan hm? de egy vállalkozásban? amikor valamilyen szinten együttműködnek akkor szinte, szinte állandóan van közös téma és az emberi kapcsolatokban az az ideális hogyha van miről beszélni érted? és lehetőleg olyan dologról beszélni ami előre visz nem olyan dologról ami ami hátra visz tehát visszavisz meg nem is olyan dologról ami nem visz sehova hát most megnézed a legtöbb ember kommunikációjában mi a téma hát a jelenlegi helyzet itt az országban, nem? mert már hogy a világban mi a helyzet fogalmunk nincs mert arról már nincs szó a médiában szinte semmi de mi, mi van itt Magyarországon ugye ez a helyzet? na most de és kérdezem én mikor két ember mondjuk arról beszél hogy mi van itt Magyarországon ebben a jelenlegi helyzet, mint tudnak változtatni? mennyire képviseli a céljukat az a kommunikáció? mennyire visz előre az a kommunikáció? Hm? hát ez se előre nem visz, se hátra nem? tehát mondhatjuk azt hogy totál felesleges kommunikáció tehát az embernek alapvetően ugye ha ha egy ember okos és értelmes akkor kétféle kommunikáció van valaminek a megtapasztalásának a megbeszélése, nem? vagy valamilyen cél érdekében való haladás, nem? a többi az megmondom őszintén az ez csak ilyen reszli, ez csak kitölti a hézagot. nem? hát most gondold végig én láttam azt, lehet hogy te nem láttad, de én visszaemlékszem gyerekkoromban mert ez nekem nagy befolyást, tehát nagy benyomás nem befolyást, benyomás tett rám hogy láttam hogy hogy élnek előtte, mert azért már voltam 11 éves simán visszaemlékszik az ember és simán felfogja a dolgokat 11 évesen és láttam hogy hogy éltek előtte és láttam hogy hogy éltek utána tehát láttam hogy mennyi vita veszekedés volt előtte és utána mennyivel kevesebb vitaveszekedés volt akkor amikor már közösszekeret toltak érted? tehát hogyha te alkalmazottként a párod tudom én, máshol tevékenykedik meg te is máshol vagy akár egy cégen belül de de nem azt végzitek, tehát semmi közöttök egymáshoz abban a tevékenységben, akkor miféle egy szekerett toltok? Milyen közös célotok van? Tehát egy vállalkozónak általában van közös célja, ha a családtag is vállalkozás, vállalkozás tagja. Érted? Van közös cél. De alkalmazották, nem mi a közös cél? Ja menjünk nyaralni, aha, ja meg újítsunk a házunk valamit, nem? De most azon kívül kérdem mert ugye egy vállalkozásnak mi lehet a célja? nagyon egyszerű a fejlődés nem? fejleszteni tovább a vállalkozást de most mit, mit, mit fejlesztesz otthon állandóan? mit tudsz otthon állandóan fejleszteni? állandóan fejleszted a házadat? állandóan fejleszted az utazásodat? állandóan fejleszted a ruhatáradat? hogy mit fejlesztesz állandóan otthon? érted? mit tudok közösen állandóan fejleszteni? egy vállalkozásban az a közös cél hogy fejlesztés, miért? mert ami nem fejlődik az visszafejlődik, a stagnálás az a visszafejlődés kezdete és ha valamit két ember nem fejleszt, most házaspárokról vagy párokról beszélek, ha két ember nem fejleszt akkor visszafejleszt, világos ez így működik az élet és nézd meg mit fejlesztenek az emberek otthon általában mi? mi ami a fejlesztés része? érted? mi ami a fejlesztés része? micsoda? mi? De lehet hogy mondom fejlesztik a házukat egy hónapot vagy kettőt vagy hármat és a többi évben mi van? mit tudnak fejleszteni? egy család vállalkozáson kívül mit tud fejleszteni? a saját gyerekét valamilyen szinten, de a gyerek ahogy eléri a serdülőkort egyre inkább nem kéne a szülei fejlesztéséből, <gül> ezt ugye mindenki szülő megtapasztalja, ha még nem mert nem serdülő a gyereked, akkor úgyis meg fogod tapasztalni tehát ugye én tudod mikor hallottam ezzel kapcsolatban egy tanítást? a 90-es évek közepén hogy amikor eléri a gyerekkor, a serdülőkor onnantól kezdve a barátaira sokkal jobban hallgat mint rád hoppá és ezt bárki megtapasztalhatja akinek van serülőkorú gyereke hogy a barátaira jobban hallgat mint a saját szüleire Te, és ez igaz csinálhatsz akármit akkor is igaz és ugye ebben a tanításban az is be volt mondom 95 környékén hallottam ezt először hogy mert ezt még CD-ről vagy kazett nem akkor még kazettáról hallgattam kazettáról az is benne van hogy a legnagyobb befolyásoló erő tudod mi az emberekre? a barát a barát oké? a barát, nézd meg mit mondjuk nem figyelsz a gyerekedre és rossz baráti körbe keveredik mi lesz belőle? mi lesz belőle? Na most kik azok akik legjobban befolyásolják az embert? Nagyon egyszerű. Akikkel a legtöbbet kommunikál az ember. Világos? Ez nagyon egyszerű. Tehát mivel az ember általában a barátjával kommunikál a legtöbbet, ezért a barát. Ha párjával kommunikál a legtöbbet, akkor a párja. Tehát jól lehet megnéznéd, hogy kivel kommunikálsz a legtöbbet ha a médiával kommunikálsz a legtöbbet akkor a média befolyásol a legjobban hoppá, egy magyar átlagember több mint 7 órát tévézik tehát te is 7 órát tévézel átlagosan, akkor is ha, csak, ha nem is nézel tévét Érzed? sőt a csecsemő is 7 órát tévézik átlagosan tehát most akkor gondold végig mennyit tévéznek az emberek ha te aki nem tévézel te is 7 órát tévézel papíron érted? akkor az azt az jelenti hogy gyakorlatilag az emberek jó része az az ilyen 10 órákat tévézik, érted? az azt jelenti hogy annyi időn keresztül megy a tévé, nem biztos hogy éppen nézi de lehet hogy hallja hogy mi van benne érted? tehát az a háttér tehát magyarul az kommunikál számára érted? tehát ugye a tévé az rosszabb mint az internet mert az internet elé ha nem ülsz az nem kommunikál számodra érted? tehát a facebook elé nem ülsz az nem kommunikál számodra oda oda kell ülni és nézni érted? el kell olvasni meg a facebooknak hogyha nem kapcsolod be csak ott van a számítógép annak nincs hangja de a tévé be van kapcsolva, érted? annak van hangja és ha az tehát ha az beszél akkor is kommunikál veled tehát a legrosszabb ebből a szempontból a média, most gondold végig hogy valamelyik nap olvastam egy olyan cikket hogy egy ilyen alternatív média oldalt oldal Főrakott a saját facebookos oldalára egy üzenetet, ugye rendszer sem fölrak üzenetet és az egyik üzenet miatt letiltották valami 10 napra tehát ami azt jelenti hogy 10 napig nem tehetett föl semmit, egy tízezres oldal meg egy 40 ezres oldal alternatív média tehát az azt jelenti hogy nem kormánypárti de nem is ellenzékpárti média hanem sima, sima alternatív média és tehát valami olyasmit felakott ami miatt letiltották a megosztását De most gondold végig egy alternatív média a ma Magyarországon mondjuk elérne 40-50 ezer embert és nézd meg hogy a fő média meg elér több milliót érted? és nézd meg hogy a az elmúlt egy évben miről kommunikált a média? azelőtt miről kommunikált? ugye az elmúlt egy évben a koronavírussal kapcsolatos kérdésekről kommunikált, azelőtt pedig a, a migránsokkal kapcsolatos kommunikáció ment éveken keresztül és nézd meg vajon az embereket ez a fajta kommunikáció mennyire befolyásolta most nézd meg példaként hogy azok a személyek is akik mit tudom én mondjuk oltás voltak még ezelőtt mondjuk fél évvel már azok is egy része beoltotta magát, minek köszönhetően? az óriási propagandának köszönhetően tehát magyarul maga a kommunikáció az néz meg mennyire működik tehát az befolyásol a leginkább amit a le, ami, ami a legtöbb szót vagy képet küld feléd és a legtöbb szót meg képet vajon mi küld? hát a tévé, tévé nem? a rádió azt csak szót tud küldeni képet nem? hát a tévé, tévé tehát mondom a tévé az rosszabb mint bármilyen egyéb média ebből a szempontból, mert Hát most gondolj bele, mit tudom, valaki áll a megállóba és közben nyomkodja a tel telefonját vagy nézi a telefonban a híreket, érted? Az nem olyan, mint mikor a tévé megy otthon és ott főzöl, mosol, takarítasz, hogy akármit csinálsz és közben megy befele a sok sületlenség, érted? Az nem olyan. Tehát nem úgy nézik az emberek a tévét, hogy ott ül 10-12 órát a tévé előtt, nehogy azt hidd. Hát most gondold végig a nyugdíjasoknak, ugye ma Magyarországon a nyugdíjasok lélekszáma körülbelül majdnem 4 millió. Na most ez azt jelenti, hogy a nyugdíjas mit csinál azon kívül, hogy mondjuk elmegy, a legtöbb nyugdíjas, mit csinál azon kívül, hogy elmegy mondjuk bevásárolni? Hát megy a tévé, ezt nézi, érted? Jó, ellátja otthon a dolgokat, közben megy a tévé, érted? és rá néz ezt csinálja, tehát ez statisztikában benne van, hogy lehet hogy egy nyugdíjas bekapcsolja reggel a tévét és mikor fölkelt és kikapcsolja akkor amikor lefeküdt, érted? biztos hogy találkoztatok ilyen nyugdíjasok amelyen nem egyel találkoztam akinek az a napi program ha ben van a lakásban hogy tévézik érted mármint hogy megy a tévé, nem biztos hogy mondom ülés nézi de hallja mit mondanak Na most szerinted a koronavírusról mondjuk reggel nyolctól mondjuk este tízig hányszor beszélnek? vagy például a rádióban ugye fél óránként adnak híreket vagy max óránként, szerinted minden hírekben benne van a koronavírus? biztos lehetsz benne, biztos lehetsz benne Na most gondold végig, akkor micsoda kommunikációt folytatnak feléd. Most gondold végig, mitől én megkérdezték tavasszal az embereket, hogy hány százaléka akar majd beoltatni magát, és a töredéke volt ahhoz képest, ami végül most már beoltotta magát. Tehát most hallottam éppen, a rádióban volt, hogy 67%- az tehát a felmérések szerint 67% akarja jelen pillanatban beoltatni magát és ez mit tudom én hány hónappal ezelőtt még mennyi volt? már pontosan nem, de kevesebb az a lényeg érted? tehát folyamatosan nő a száma tehát gondoljátok végig érdekes, érdekes dolgot ezek nem? tehát ezt most azért mondom mert mindig mindig és mindenkor a 20. századtól fogva amióta a rádió működik azóta egész jól tudják az embereket befolyásolni majd bejött a tévé annál inkább tudják befolyásolni tehát még a, mondom az interneten lévő közösségi médiák még még lazábbak mert most gondold végig mit tudom én mondjuk azokat mindig be kéne kapcsolni meg el kellene indítani, érted? de a rádió meg a tévé az megy éjjel-nappal az megy ilyen nappal tehát ami azt jelenti hogy az be van kapcsolva az nyomja az információkat érted? ami téged befolyásol tehát ugye engem az befolyásolt anno annak idején hogy azt láttam hogy a szüleim alkalmazottként hogyan éltek és utána láttam hogy elkezdtek vállalkozni és utána hogyan éltek, érted? és lát, és elhatároztam ebből az egy dologból hogy én tudni hogy nem leszek alkalmazott, kénytelen voltam 7 évig alkalmazott lenni, de amint lehetőségem lett, tehát találtam egy olyan lehetőséget, elém írt a lehetőség hogy én ne legyek alkalmazott akkor nem váltottam hanem azt csináltam hogy az alkalmazotti létem mellett másod tevékenységben elkezdtem vele foglalkozni érted? és amint a sikerült olyan szintre fölfuttatni úgy ott hagytam az alkalmazotti létemet mint a húzat érted? és nem bántam meg egy pillanatot sem tehát egy pillanatot se bántam meg, miért? tudod miért nem? nagyon egyszerű, az embernek olyan dologra, dologgal kell foglalkozni vállalkozóként amire az embereknek szükségük van és lehetőleg nem sokan csinálják világos ez? na én mindig ilyet csináltam 87-től tehát 87-től vagyok vállalkozó és 87-től mindig sikerült olyat csinálnom amire volt igény és és nem sokan csinálták persze aztán váltani kellett mert volt olyan hogy mit tudom az első tevékenység amit végeztem az olyan volt hogy hogy a rendszerváltás véget, meg a kínai piac véget, ugye az a terület ugye lassan elkezdett elfogyni ez még apunak a vállalkozásába volt a üzletkötő és akkor utána kezdtem más dologgal, új dologgal foglalkozni hát most gondoljátok végig amikor én elkezdtem vállalkozóként dolgozni akkor a nevemmel ketten kerestünk nem kerestünk végül is rosszul mert ugye 87-ben mikor még nem voltam vállalkozó akkor kerestünk olyan 20-ast azért az nem volt rossz jó de nekem volt olyan barátom amelyik ketten kerestek százat érted? mikor mi 20-at kerestünk? 87-ben és amikor elkezdtem a vállalkozást akkor sikerült azt elérni hogy a vállalkozásból származó jövedelem tehát tiszta jövedelem az több legyen mint a havi fizetése, sőt több legyen mint a kettőnk havi fizetése érted? majd utána belefogtam egy olyan vállalkozásba ami, ami hálózatépítés mert én világéletemben emberbarát voltam és világéletemben én szerettem az embereket, sőt volt egy olyan indítatásom is egy ilyen belső indítatásom hogy, hogy én szerettem vezetni is nem csak autót, jó? nem csak autót hanem embereket is tehát egy ilyen belső gyerekkorból származó indítatás amit ugye próbált apám rendesen csorbítani de hát ennyi, na szóval lényeg az hogy ha gondold végig milyen életet élsz, milyen életet élsz? miért jó neked hogy alkalmazott vagy? úgy játszanak veled hogy akarnak érted? tehát emberek olyan tevékenységgel foglalkoztak ami nagyon érdekes ami az elmúlt egy évben elég nagy mértékben bedölt ez ugye az idegenforgalom, turizmus ugye? bedöltek a, az ilyen tehát azoknak is a túlságosabb ment a, a vendéglátás ugye? és hát elsősorban ugye ez a kettő, mintha három lett volna, de most nem üteszem be a harmadik na mindegy tehát most gondold végig a vendéglátás soha nem akartam vendéglátásra foglalkozni, tudod miért? mert itatják az embereket alkollal. az pedig etikátlan világos ez? nem sajnálom őket akik emberek itatással foglalkoztak és most nem úgy megy nekik, egy picit sem foglalkoztak, mert vízzel itatták volna őket az egy más dolog <gül> de akkor it it itatták, na most a másik ugye a kajáltatás őket se sajnálom, megmondom őszintén mert miért nem főzöl otthon? érted? miért nem csinálsz otthon kaját? sokkal gazdaságosabb komolyan és tudod hogy mi teszel? ami egy kulcskérdés a mai világban ha veszel kaját, honnan tudod mi teszel? ez ugyanolyan mint megkérdezem honnan tudod mint a, a, a józan paraszti észszer rendelkező emberek? tudod mit mondanak? tehát kik a józan paraszti észszer rendelkező emberek? akiknek nincs diplomájuk sőt még lehet hogy érettségük sincs talán egy szakmájuk, érted? tudod mit mondanak? nekem azért nem kell az oltás mert ki tudja mi van abban és nagyon érdekes miért minél több a diplomás vagy minél iskolázottas a abban réteg annál többen oltatják magukat hát őket nem érdekli hogy vajon mi lehet abban én nem tudom mi van benne, mert nem tudom, nem is akarom tudni de ez most abból a szempontból részletkérdés jó ja, tehát gondold végig, például van egy nagyon alja, tehát iskolázatottság szempontjából alsó réteg, akik abszolút azt mondják hogy minket ne ócsatok, mert mi nem tudjuk mi van abban Nem mindegy. Szóval a lényeg az, hogy ugyanez, honnan tudod mi van a kajában? Hát amit te főzöl, azt tudod. Ha veszel egy kézterméket mondjuk egy központban érted? vagy egy boltban a kéztermék, élelmiszer. Most nem kenyére gondoltam, na abba se tudod mi van, na mindegy. Mert nincs ráírva de ha mondjuk veszel egy kész terméket, akkor legalább megpróbálja felsorolni mi van benne aztán vagy az van benne vagy nem, érted? de ha te bemész egy étterembe és fizetsz honnan tudod mit főztek bele? Hm? honnan tudod? jó kérdés, nem? arra nincs ráírva mikor kihozzák neked nincs írva, hogy ez meg ez meg ez van benne, ebből meg ebből csináltuk, nincs benne érted? sehol, egy helyen se tehát az emberek mintha nem gondolkodnának, mi számít? hát csak hogy mit hallanak a médiában, semmi más, tehát nézzétek meg hogy a kommunikáció milyen fontos az életedben érted? tehát az befolyásol a, aki vagy ami a legtöbbet kommunikál veled ezt jó ha tudod és annak a befolyása alatt vagy ami a vagy aki a legtöbbet kommunikál veled beszélhetek én hozzád ha te ötször annyi médiát hallgatsz vagy tízszer annyit érted mint én? akkor olyan mint hogyha a falnak beszélnék körülbelül tehát egy érdekes világban élünk, és akkor ugye kiindulhatnánk abból, hogy ha mi lesz ennek a vége? Hát a legtöbb ember ilyen hurá optimista, tudod. Hát az lesz vége, hogy visszaállunk arra, ami volt. <gül> Erre csak annyit tudok mondani, hogy röhög a vak belem. Jó, tehát felejtsétek el a visszaállást Vagy nem fontos elfelejteni csak a visszaállást tudod mit hoznak? további elhűlést ahogy szépen elhűltek az elmúlt 50 évben az emberek mondjuk 9 éves koromtól vagy 10 éves koromtól ahogy szépen elhűltek hát menne tovább ez az elhűlés és akkor ugye megkérdezném ugye jellemzően olyan nyitottságú emberek hallgatnak, főleg mostanában akik ugye valamilyen szinten nyitottak a szellemi dolgokra tehát mit jelent a szellemi dolog? ami nem kézzelfogható akkor kérdezem én ugye azoktól akik valamilyen szinten szellemi embernek hiszik magukat hogy vajon a fentiek meddig tűrik az elhűlést? szerinted? tegnap néztem egy egy uh, ilyen dokumentumfilmet, a historium volt, azért nem szeretem nézni mert mindig beraknak reklámot és ott volt szó arról hogy ugye hát vannak a, akik ilyen ásatásokat csinálnak tudod régészek, na, eszembe jutott, hogy a régészek miket találtak? és arról beszéltek például hogy az obeliszkek meg a piramisok azok milyen célt szolgáltak a múltban? mikor azt építhették. Tehát nem a mostani épített obeliszk, nem a mostani piramis, érted, hanem ilyen sok ezer évvel építettek ezelőtt. Milyen célt szolgáltak? És akkor például találtak egy olyat, hogy, itt tudom én, az egyik ilyen obeliszk közelében csomó csontváz. De ilyen több ezer éves csontvázat és gyakorlatilag a település utcáin haltak meg és sugárzást mértek azon a környéken tehát ott sugároznak a csontok tehát gyakorlatilag milyen? atomsugárzás több ezer évvel ezelőtt valami atomrobbanás pusztította el az ott élőket érted? több ezer évvel ezelőtt atomrobbanás és akkor ugye totozzák azt hogy vajon ezek az építmények, az obeliszkek meg a, ezek a piramisok ezek mit csináltak és ugye arra jutottak hogy igazából energiát gyűjtöttek vele az univerzumból, energiát na most ez hogy ilyet lehet csinálni ez tuti tény mert ugye Tesla ezt bebizonyította és be is mutatta, ugye ezt tudjátok? tehát Tesla pontosan ezt be is mutatta hogy ez működő, működő dolog nyilván az életében természetesen tehát ő több ezer kilométerre képes volt villanyáromot közvetíteni kábel nélkül ha nem viszed nézz utána, csak képzeld el hogy az ugye miért nem valósult meg hát most képzeld el akik kábelen vitték az áramot azok minden tönkre mentek volna oké? Okay? na most mindegy nem is ez a lényeg. szóval gondolj bele több ezer évvel ezelőtt már olyan technológia volt ami még most jelenleg nincs itt a Földön érted? tehát magasabb volt a technikai fejlettség mint ami jelenleg van és hova lett? az az emberiség? meg hova lett az a technológia? Hm? és valaki, valami, valami nem tetszett embereknek és akkor fogták és atomrobbanás, érted? tehát nem embereknek nem tetszett hanem nálunk nál fejlettebb lényeknek tehát hogyha valaki azt gondolja hogy mi itt azt csináltunk amit akarunk akkor csak mondanék egy dolgot jó? tehát az USA meg akarta támadni ugye tudjuk pár évvel ezelőtt iránt és nagyon érdekes mert a technikai fejlődést a, az különböző vezető országok az nem egy forrásból kapják nem egy forrásból és kiküldték a flottájukat és hogy majd azzal ugye megtámadják irán erre az oroszok fogták kiküldtek egy hajót, egy anyahajót, arról fölszállt egy míg és megbénította az amerikai flottának az elektronikáját és akkor erre fogták és az, orosz, az amerikai visszafordultak és, és nem támadták meg iránt egymig ami azt jelenti hogy hogy ha az emberek azt gondolják hogy itt bárki bármit azt csinál amit akar érted? és nincs megoldás gyakorlatilag mindenre akkor óriási tévedésben vannak az emberek tehát a megoldás az azt jelenti hogy például az is egy megoldás hogyha már az emberiség nem kívánatos akkor fogják ezt leradírozzák a Földről vagy ha mint ami megtörtént ugye az emberiséggel nem tudom hatszor eddig na most ha ezt tovább nézzük akkor nem tudom tudjátok-e, biztos tudjátok mert ha más nem a hallgatóság az tudja hogy minden esetben azért törölték el mert elkezdtek nem úgy működni ahogy kellett volna, mert most mondok egy példát mi voltunk pompejbe és tanulmányoztuk a pompejt és hogy milyen volt a Pompeji élet, vettünk könyveket, mindent és tehát úgy mentünk oda hogy felkészültek Sőt még azt is csináltuk hogy a nejen felolvasott a Pompejról szóló könyvben hogy milyen volt az élet Pompejban. és akkor végig végigmentünk és láttuk azt hogy tényleg olyan élet volt hogy semmi nem számított az embereknek csak az hogy szórakozzanak, tehát semmi más, az volt a céljuk hogy szórakozzanak hát ez nagyon ismerős, ma is így van, ez nagyon ismerős és tehát az volt az, tehát mitom én hány méterenként volt kocsma, érted? meg bordélyház és érdekes módon a az eltüntette az egészet, úgy hogy volt rárakott vagy 6 méter hamut meg földet ugye az idő onnan kellett kiásni, szóval ha végignézed például van egy olyan film hogy home, fő van a weboldalunkon egyébként, home videó, otthonunk, magyarunk és abban van szó róla hogy hogy tesszük tönkre a Földret és van szó róla hogy például tahiti vagy haiti, mindig összekeverem azt a kettőt, mindegy, hogy élnek az emberek? hogy tönkretették a szigetüket? erre ugye volt a múltkor ott egy hatalmas cunami, aztán a lakosság felnőtt lakosság nagy része meghalt, vagy egy jó része és lényeg az hogy letarolta azt a lakosságot amelyik tönkretette a saját élőhelyét érted? és ha te azt gondolod hogy ezek a véletlen művei, na most csak annyit szeretnék mondani hogy már az ember képes arra hogy például tornádot vagy tájfunt hozzon létre tehát van olyan technikai eszköze hogy tornádot vagy tájfunt hozzanak létre és ezt be is szokták vetni időnként csak már az ellenfélnek van olyan eszköze amivel el tudja téríteni a tornádót vagy a tájfut egy darabig nem volt addig végig söpört a tengerparton azt amikor ugye lett rá védelem akkor már meg tudják csinálni hogy eltérítik és akkor nem megy a szárazföldre na most gondold végig hogyha az ember képes arra hogy az időjárást befolyásolja, akár mondom tornádot vagy tájfunt hozzon létre nyilván te nem vagy rá képes mert nincs meg az a technikai eszközöd de ha ezt megcsinálják emberek akkor gondold végig hogy vajon azok akik felügyelik a bolygónkat azoknak milyen technikai eszközeik vannak, amit ugye a tévé azt szokta mondani hogy földön kívüliek bár ugye azt is jelenti hogy egyenlő istenek mert attól függ hogy honnan nézzük, mert minél ugye alacsonyabb technikai szinten rendelkezik egy faj annál inkább Isten az a lény és minél magasabb technikai szinten rendelkezik egy faj annál inkább földönkívüli nagyon érdekes ez is tehát gyakorlatilag ugyanarról van szó ami azt jelenti hogy sokkal fejlettebb élőlények bizonyos célzattal használják a bolygót és most ugye ez a használat az hogy innen lehetőleg olyan lelkek kerüljenek ki akiket tudnak a jövőben használni partnerként, tehát partnerként tehát ez mit jelent hogy partnerként? tehát hogy együtt élni velük, nem rabszolgaként hanem partnerként na most gondold végig hogy hogy, hogy azok akik sokkal magasabb technikai szinten vannak mint mi hát mi gyakorlatilag tudod hol lennénk nélkülük? hát a barlangban és talán kőbaltával tudnánk valamit kezdeni meg ilyen nyílhegyen esetleg még talán azon sem, hogy inkább Dárdán ilyen pattintott kőhegyjel, érted? de még, még a nyilat se találtuk volna föl és valószínűleg a tűztől is félnénk és nem használnánk jó? körülbelül azon a szinten lennénk tehát amikor az emberiség nagyon el van szállva magától akkor jó lenne ha tudná, hogy az összes tudást azt kaptuk azt mind kaptuk de hogy milyen célzattal kaptuk az már más kérdés, jó? hát az már teljesen más kérdés tehát lényeg az hogy hogy gondold végig, mit tudom én azt, csinálnának, azt csinálnak velünk amit akarnak igazából szó szerint tehát nem azon a szinten mint a függetlenség napjában mert ne, ne úgy képzeljétek el, hanem úgy képzeljétek el mint mikor egy felnőtt egy gyerekkel gyakorlatilag azt csinál, amit akar oké? Okay? és ugye ha neked lenne egy baromi rossz gyereked, egy olyan gyereked akikkel csak baj van és, és már szinte látni se akarnád, mert vannak ilyen szülők meg ilyen gyerekek, azt tudod hogy vannak, akkor biztos nem ölnéd meg, de azt csinálnád hogy mind amit sok szülő csinálta ezt hogy hát akkor nem is akarok látni, ez kész ez ennyi, mert csak bajom van veled na most ez a helyzet is már előzetesen csak mondom hogy megoldódni látszik illetve valamilyen szinten már megoldódott tehát mármint itt a bolygón és nem a szülők gyerek kapcsolatát mondom hanem a azok az embereknek a kapcsolatát ugye ezzel az egész világgal ami most van hogy vajon hát ö, úgy kell tovább élned az életedet mint ahogy éltél eddig tehát nem kellene tenni valamit saját magad és mások boldogulásáért tehát most azt gondolod hogy mit tudom én most vannak a lazítások ilyen a diszkriminációval természetesen ami ha nem alkotmány ellenes én megeszem a kalapom jó? tehát hát de meddig? meddig lesz ez szerintem? figyeld eddig mióta az eszünket tudjuk volt influenza járvány és az nem nyáron szokott lenni az ősztől tavaszig van, legintenzívebben januártól Ez mindig is így volt és az influenza például 2019 januárjában az átlag halálozáshoz képest 5000-rel több halálozást csinált az átlag halálozás Magyarországon, Magyarországon átlagosan havonta 12000 tehát az átlag halálozás havi szinten 12000 na most ahhoz képest nyomott 5000-re többet tehát abban a hónapban volt 17000 halálozás tehát nyilván ez is benne van az átlagban természetesen tehát akkor a, a többi hónapban a halálozás az gyakorlatilag mondhatjuk azt hogy 10.000 környéke de ugye január-februárban ugye általában mindig ha megnézed az interneten utána tudsz nézni hogy 19 ban 18 ban 17-ben az influenza télen mennyivel több áldozatot hozott? mennyivel többen haltak meg az influenzában mint amúgy? és ha megnézed mindig január-februárban haltak meg a legtöbben Magyarországon mindig és minek köszönhetően? az influenzának köszönhetően az azt jelenti hogy, hogy gondolod hogy jövőre nem lesznek számok vagy az idén össze? Hát a téli, őszi novembertől az őszi időszak vagy októbertől már attól függ milyen az október, egészen még nem lesz jó idő az emberek sokkal könnyebben érnek el légúti megbetegedést miért? hát mert rosszabb a hangulatuk érted? mert ilyen depressziós időszak van már mint időjárás nem süt a nap és akkor az emberek hajlamosak rosszabb hangulatává válni de az immunrendszer úgy működik hogy minél rosszabb hangulatúak vagyunk annál gyengébben működik az immunrendszer és az emberek hiába esznek gyümölcsöt már, mert régen ugye arra fogták rá hogy nem tudnak gyümölcsöt enni télen mert már és addigra kiürül a vitamin meg egyéb anyag készlete az embernek mert ugye már nincs gyümölcs csak max befőtt, az meg nem teljesen olyan mint a friss gyümölcs, de hát figyeld most már jó ideje a rendszerváltás óta te ugyanúgy tudsz télen is gyümölcsöt enni mint nyáron jó, annyi a különbség hogy nem a fáról szeded tehát ami azt jelenti hogy nem biztos hogy az van benne mint amit a fáról szednél jó? tehát de akkor is tudsz enni és mégis ha megnézed semmit nem javult ez a kérdés ugyanúgy meghalnak mit tudom én csaknem 30%-kal nem 50-30% kb. 30%-kal többen január-februárban mint az év második másik időszakában átlagosan, érted? tehát ami azt jelenti hogy számok azok lesznek, így is, úgy is, hát ha megnézed, ugye a jobban megnézed, hát már mint nem is lenne más, már szív és érrendszeri betegség amiben régen meghaltak a legtöbben, többen mint az influenzában az mint nem is létezne tehát mindenki koronavírusban hal meg, nem mindenki de a lakosság több mint fele már állítólag oké? Okay. persze ha nem bocolják őket akkor honnan tudják hogy mi behalt meg? mert nem lehet őket boncolni, na mindegy tehát gondold, gondold végig hogy, hogy miért vannak ezek? Hát miért vannak és szerinted jövőre? mármint úgy jövőre hogy az idéntől, idén ősz végétől nem lesz járvány Hát magyarul innentől kezdve ennek a rendeletek hatására minden járvány megszűnik, ezt gondoljátok? akkor ti nagyon naivak vagytok nem nagyon mióta a világ, a világ <gül> vannak léguti megbetegedéssel kapcsolatos járványok, érted? minden évben, kisebb-nagyobb mértékben Attól függően, hogy milyen az időjárás. Tényleg attól függően, csak ez az egy befolyásoló tényező van. Minél borongósabb, minél hosszabb ideig borongós, minél hosszabb ideig nem látják az emberek a napot, annál több haláleset a, halál a légúti megbetegedések következményeként. És általában nem a légúti megbetegedésbe halnak bele, hanem a szövődménybe és a szövődmény legtöbb esetben tudod micsoda? tüdőgyulladás már pedig ha valaki tüdőgyulladást kapszak, kap akkor hát elég nehéz lélegezni tüdőgyulladással de a tüdőgyulladás én már voltam gyerekkoromban tüdőgyulladásos és nem kellett levegőztető vagy mi ez a lélegeztető, nem levegőztető nem lélegeztető, nem, nem raktak lélegeztetőgépre mert tüdőgyulladásom volt szóval érdekes, érdekes világunk van de ezzel semmi gond nincs ebben a világgal csak azzal van gond hogy az emberek azt hiszik hogy visszarendeződés lesz hát és akkor gondolkozzatok el az egészen hogy vajon ezt az egészet miért csinálják lehet arra hivatkozni hogy azért csinálják, biztos hogyha megkérdeznéd valaki aki egy kicsit is gondolkodott azt mondta hogy azért csinálják mert nem volt elég bevételük a gyógyszergyáraknak és most milyen baromi jó jön nekik az hogy ennyi oltást kell eladni és ennyi oltás vagyis és ezáltal hú milyen bevételre tesznek szert ugye tudod hogy a, a gyógyszergyárak nagy része az, az a globális multinacionális hatalom tulajdonában van jó? tehát ami azt jelenti hogy a multinacionális cégek mögött egy pár család van és a pár család tulajdonosa kézen közön a legtöbb gyógyszergyárnak ezt csak úgy mondanám na most tehát ugye logikus érv lenne ha valaki ezt mondaná hogy hát biztos ezért van ez az egész hogy, hogy gazdagodjanak még jobban a gyógyszergyártók Bár csak ennyi lenne mögötte. Csak ennyit mondok. Jó? Csak én tudom, hogy nem csak ennyi van mögötte. Jó? Bár csak ennyi lenne mögötte. <kül> Mert ha csak ennyi lenne mögötte, akkor nem lenne mögötte ekkora propaganda. Ilyen egyszerű. Jó? Hogy az emberek oltassák be magukat. nagyon egyszerű a dolog tehát akkor nem investáltak ekkor, nem csináltak volna ekkora propagandát jó, elismerem azt is hogy ez az egyetlen olyan ország itt Európában a főleg mondanám inkább hogy EU-ban, itt EU-ban hogy van egy párt amely már kétszer kétharmadot kapott és ugye ők kormányoznak na most ennek következtében ugye el lehetett azt érni hogy az alternatív média felvásárlásra kerüljön vagy eltűnjön és gyakorlatilag nálunk Nincs alternatív média. Tehát az, hogy mondjuk, mit ami az alternatív médiát nézi 50 ezer ember, a, a fősodrásút meg nézi 5 millió, az számolt ki mekkora különbség? Az 100-szoros különbség. Tehát magyarul százszor annyi a, a fősodrású médiának a hatalma, és a, a maga a befolyása a népre mint az alternatív médiának most onnantól kezdve az azt jelenti hogy máshol nem így van máshol nem szűnt meg az alternatív média érted? szinte teljesen hanem legalább egy 20-30%-os részt kap a kommunikációban tehát 20 -szor, 30 szor annyi kommunikációt mint nálunk érted? és a fősodrású meg nyilván annyival kevesebbet természetesen és mindenütt így van kivétel Magyarország hát persze hogy élen járunk az oltásban Há miért? mert más, más nem is tudsz hallani a médiában csak az hogy oltasd magad de hát mindenkinek a saját dolga az oltatás, oltassátok magatokat, semmi gond nincs ezzel ha valakinek ez a döntése akkor oldassa magát, jó? ha valakinek meg nem ez a döntése akkor ne oltassa magát, ennyi, jó? Ha mindenkinek a saját döntése na szóval lényeg az hogy egy olyan világban élünk ahol visszatérve itt a kommunikációhoz hogy gondolkozz el rajta hogy, hogy az van rád legnagyobb hatása, amit a legtöbb információt küldi az irányodba jó? ha ez a barátod akkor a barátod, ha az a média akkor a média jó? és olyannál válsz mint akikkel kommunikálsz érted? ha a média az a kommunikációs csatornak olyan válsz mint amit a média akar, érted? a barátod kommunikációját fogod akkor olyannal válsz mint a barátod, ennyi, az ember így működik, jó? és ez a gyerekeknél is csak addig van míg nem érik el a serdülőkort mert addig tudod mint szülő befolyásolni a gyerekedet és onnantól kezdve fordul a dolog, jó? és ugye kérdés az hogy szülőként mennyire kontrollálod? na erről mondanék csak egy-két dolgot, jó? tanulunk most olyanokat hogy személyiségtípusok, méghozzá a személyiségtípusoknál olyan dolgokat hogy mi a személyiségtípusok erőssége, mi a személyiségtípusok gyengesége, lehet tesztet csinálni önmagával kapcsolatban az ember, akár másokat is le tud tesztelni ha ismeri természetesen hogy milyen típusba tartozik, ez miért jó? nagyon egyszerű mert ha megismered az emberek személyiséget akkor sokkal könnyebben boldogulsz velük, ha megismered a saját személyiséged akkor önmagaddal kapcsolatban is sokkal könnyebb boldogulsz és ráadásul meg lehet tanulni azt hogy az ember a negatív személyiség jegyeit hogyan köszöbölje ki és a pozitív jegyeket pedig hogyan erősítse és akár hogy vegyen föl új személyiség jegyeket aminek neki szimpatikus és hogy adja le a számára nem szimpatikus személyiség jegyeket. ez egy komplet képzés, ez megy egy hónapja, második hónapja vagyunk benne természetesen visszamenőleg is hozzá lehet férni bármilyen képzésünk köz, de nem ingyen ezt most csak azért mondtam hogy tudjátok hogy konkrétan olyan coach képzésünk van ami nem hiszem hogy bármilyen kocsképző szervezet ilyen témát előszedett volna nem Magyarországon a világban, mondom kocsképző szervezet persze lehet könyvekben is a személyiségekről olvasni, lehet hogy már valaki részt is vett valamilyen személyiségtípusokkal típusokkal kapcsolatos képzésen, de hogy nem kocsképző szervezet az hód biztos, től tanulta ezeket és aki könyveket írtak ebben kapcsolatban hogy azok sem kócsok voltak az is biztos, mi a kócs? a kócs azt jelenti a mi értelmezésünkben hogy ember és életjobbító és a kócs képes arra hogy kihozza az emberekből a legjobbat és a legtöbbet mert nem csak egy terület ismerete van a tanfoma, tanfolyamainkban hanem az egész élet és az egész emberi működéssel kapcsolatban ami felelhető és ami szükséges lehet valakinek a boldogulásához az itt információt talál tehát sok olyan kérdéssel fordultok hozzám hogy segítsek ebbe vagy abba szívesen segítenék, csak akkor mit fogsz tanulni a képzésbe? ami azt jelenti hogy gyakorlatilag nem tudtok olyan kérdést föltenni személyesen amiről én nem beszélnék majd valamikor a képzésbe és ha valaki nem tehát valakinek sürgősen kellene válasz erre csak annyit mondanék hogy akkor lehet hogy akkor ismerkedtél volna meg velünk illetve evel a képzéssel amikor az a képzés ment volna, nem tudom elég világos voltam már -e? tehát itt bárki aki megismerkedünk velünk, megismerkedik velünk nem véletlen akkor ismerkedik meg amikor megismerkedik és az se véletlen hogy nem máskor ismerkedtél meg tehát neked akkor kellett ide jönnöd amikor megismerkedtél velünk és ha valaki úgy gondolja hogy hát de ő mégis meggondolja magát és nem érdekli hogy ő még nem akar itt tanulni hát akkor pórul jár abból a szempontból hogy az isteni felsőbb akaratot fogja és fölülbírálja, én nem tenném, én soha nem tennék olyat hogy a teremtőm felsőbb akaratát felülbírálja, jó? na erről csak ennyit de ezt tapasztaljuk hogy ide soha nem véletlenül kerültek az emberek mennyibe kerülnek a képzések? mindent utána tudsz nézni a weboldalon, meg tudod kérdezni az ajánlott, ajánlódtól vagy pedig mondjuk a vezetőtől, vagy az igazgatottól, köszönöm szépen a figyelmeteket 25 perc szünetünk lesz, majd azután lesz az önismeret coach képzésünk folytatása, de előtte természetesen még a házi gazdánknak, a házi gazdáinknak van mondanivalója valója felétek köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok! köszönjük szépen Szedlacsik Miklósnak a coach képzést, illetve a bemutató képzést civil foglalkozásomat tekintve első szakmám az vasesztergályos volt nem voltam túl sikeres benne ezt így már lehet látni hogy egész más vizekre elvesztünk aztán sok mindent kipróbáltam, semmi nem üt be nagyon, meg egy idő után rá is untam még végül eltaláltunk 33 éves koromban a spirituális szellemi területre, ott is bebarangoltunk mindenféle dolgokat mindenfele voltunk ketten együtt a feleségemmel és idő után ráuntam az egészre, mert mindenhol ugyanazt mondták de nem haladtunk tovább egy bizonyos pontnál, tehát nem ismertem meg annyira magamat hogy változtatni tudjak dolgokon, amik már nem tetszettek magamban és amikor ide eljutottunk, akkor találkoztam a PPH lehetőségével a Facebookon rákatintottam egy reklámra, beregisztráltam és így lettünk PPH-sak először az ember ugye amikor bejön ide pár hónapig is, szerintem ismerkedés folytat, igaz? igaz Ibolya? hogy hova is került, aztán jön rá hogy milyen jó dolgokat lehet itt tanulni és milyen használható amit tanulsz sokan bele is esnek abban a hibába, szerintem nézegetjük Ibolyával ezt a dolgot hogy olyan egyszerű a megoldás hogy nem kezdik el használni tehát mintha jobban szeretnék a varázsos meg az ilyen kicsit a föltől elrugaszkodó dolgokat hogy bonyolítani az életüket, Há, jó a kifejezés igen bonyolítani csodákkal az életünket, ahelyett hogy egyszerű dolgokat használnak márpedig itt egyszerű dolgokról van szó, ezt mi azért már tapasztaljuk szerintem életünkben is meg ahogy segítünk másokon mind a ketten Gyulára jöttünk hiszen egy pár vagyunk, van egy kislányunk és amit kaptunk az akadémiától eddig az itt látható szerintem rajtunk hogy egész más emberekké váltunk akik ismernek az elejétől kezdve azok tudhatják is úgyhogy én azt tanácsolom mindenkinek aki most néz minket hogy ne sokáig gondolkozzon rajta kezdje el a képzést és nem fogja megbánni Ibolya? ez így van egyébként, tehát mint elmondta párom Gyuláról érkeztünk, 25 éve élünk egyre boldogabb házasságban hogy civil foglalkozásom redentőleg kereskedem, kereskedelmét végeztem, aztán nagyon jól amikor most itt a Miklós beszélt az előadásban hogy alkalmazotti lét meg a, a, a, a vállalkozásban tehát hogyha magadura vagy ezt valóban már én is megtapasztaltam és valóban hatalmas nagy különbség legutoljára egy családi vállalkozásban dolgoztam és ö, érdekes módon most már egy utólag rájöttem, hogy én onnan is kerestem egyébként a, hát hogy is mondjam, a kiutat, talán. Tehát azt, azt a lehetőséget, ahol, ahol ö, tudok, ö, tudom magamat fejleszteni, vagy hogy éreztem, hogy ebben a világban sokkal több minden van, mint ö, amit eddig megélhettem. És ö, egyszer, vagyis nálunk először is a párom kezdte el a a képzéseket és uh, nekem ezáltal volt lehetőségem belehallgatni majd négy, négy hónap után uh, azt mondtam hogy itt a helyem és márnapig is azt mondom hogy legjobb helyen vagyok és uh, a legjobb tanító és uh, néha vannak emberek amikor így kommunikálunk és beszélgetünk szervezünk hogy uh hogy neki olyan furcsa amikor mondja azt hogy uh, Szedlacsik Miklós hogy nincs másik ilyen hely nincs másik ilyen lehetőség és ezt én is így hat év után azt mondom hogy valóban nincs másik ilyen tanító aki, uh, aki azért van itt hogy átadja nekünk azt a tudást, azokat a módszereket, lehetőségeket amivel valóban nem csak hogy az aranykorba jutsz be hanem egy arany életet élhetsz, ezt mi már tapasztaljuk nem csak mi hanem akik itt vannak és látjuk a csapatunkban akik idejönnek és ö, amikor idejöttek akkor milyen élethelyzetük volt ö, most milyen élethelyzetük van, most hogy tudják kezelni az élethelyzetüket tehát egyszerűen ö, meg azt tetszett nekem még ami nagyon megtetszett hogy ö, itt nincsen, nincs kötelesség tehát ö, sokszor van hogy mondják hogy hát mert ez a hogy most bekerül egy ö, rendszerbe és akkor hogy az ízés, az, az, az, nincs kötelesség, tehát uh, a Szelecsik Mikilós úgy olyan rendszerbe rakta ezt az egészet uh, neked nem kell menni az otthonodból, otthonról tudod hallgatni, ezáltal egyébként nagyon jó mert például nekünk is ott van a, a gyermekünk és uh, mi amikor hallgatjuk akkor uh, ezt ő is hallja mivel hogy ő is ott él velünk és uh ez ugyanúgy lehet, hogyha te otthon hallgatod, ö, éppen a párod, vagy ö, tényleg a gyerekneked, hogy hallja, ö, higgyétek el, nem mindegy, hogy mit hall. <gül> valóban a médiát hallja, vagy. Ö, ezek, a reklámokat. Igen, vagy innen a képzésekből kap információkat. És az mind, mind elültetődik, és az egyszer csak ö, biztos vagyok benne, hogy kivirágzik. A másik, ami nekem nagyon tetszett, valóban Szedlacsik Miklós sem mondta, hogy a képzésnek a, a, az ára, biztos vagyok benne aki már így járt képzésekre hogy milyen összeget kérnek el és összeget fizetsz ki érte, itt tényleg ez a 10 forint ha már ennyit nem tudsz megadra szánni, én azt mondom hogy gondolkozz el, mert hogy is szokták mondani hogy a lehet rossz úton van, igen igen tehát a mai világban a lelki fejlődés nélkül nem fogsz tudni boldogulni mert akkora elnyomások jönnek ránk és ha ezeket az elnyomásokat nem tudod kezelni nem tudod az élethelyzeteidet valóban megoldani hogy azok meg legyenek oldva nehéz lesz, nehéz lesz annyira jó dolog egyébként azt is hogy nekem is rengeteg felismerést kaptam, mind a mellett hogy mint hogy Pármi is elmondta nagyon sok képzésen vettünk már részt és valóban nem voltak meg rá a módszerek, a másik pedig az hogy például most itt van az önismeret nem egy két hétvége meg egy, egy hetes képzésből áll ez a témakör hanem már most a harmadik hónapnál negyedik hónapot kezdtük és képzeljétek el mi mindig vannak új dolgok <gül> mi mindig van nekünk Szedlacsik Miklós új dolgokat és ez a jó hogy hogy itt nem siklunk át, itt mindenre megkapod a választ amodkor beszélgettem az egyik csapattársunkkal és mondtam neki hogy akkor kommunikálok másokkal akkor kérdezik hogy mit adott neki, mi az amiben más és mondtam neki hogy gondolkoztam hogy még igazából nem találtam meg rá a megfelelő szót de mondtam neki hogy itt, itt nem csak az ö, életműködésünket kapjuk meg vagy látunk rá hanem az hogy a világ hogy működik a világban ö, a világ rálátását tehát Szelecsik Miklós annyira akkora tudásanyagban rendelkezik igen hogy nincs máshol sehol nincs nem, nem fogjátok megkapni, ez biztos, meg az hogy egy ilyen ember mint Szedlacsik Miklós aki, aki valóban amit tanítő úgy él, vagy alapok alapján áll az etika és, és hát a hatalmas szeretete ezt megtapasztalni és egy ilyen embertől kapnia a tudást, egyszerűen én azt tudom mondani hogy csodálatos és nagyon hálás vagyok annak hogy itt lehetek és én azt mondom aki eddig gondolkozott rajta ne gondolkozzon rajta gyere próbáld meg, ha nem tetszik akkor kilépsz tehát ennyi az egész tehát nincs semmi kötelesség, de ne hagyd ki, ha egyszer hozzádért jut ez az információ akkor gyere és próbáld meg, próbálj meg egy hónapot, igaz hogy egy hónap nem elég egyébként nem igazán látod át, hogy mit is kapsz itt de én azt mondom, hogyha megkapod, nem véletlen kapod meg azt, hogy elét kerül az, hogy PPH gyere és próbáld meg a szünet után is coach képzésünk lesz melyen ha van lehetőséged, akkor várunk szeretettel viszont ha úgy látod, hogy nem érdekel az ajánlatunk örülünk, hogy részvételeddel megtiszteltél minket és elköszönünk tőled most 25 perc ö, szünet következik, köszönjük szépen!